اهلا بكم ومرحبا بكم في قناه كرامي فيديو اليوم فيديو منوع فابقوا معايا الى اخر الفيديو كبروا الشاشه واستمتعوا بالمشاهده كل صباح او لما اذا حبيت انني نبخر فانا كنبخر في الصباح آه هذا كيعطي كي يعني فوائد اكثر اذا حبيتو في هذا الفيديو آه غادي نتكلم لكم على الطريقه الصحيحه للتبخر المنزل وكيفاش نستفد حقا من طريقة صحة التبخير المنزل كيفاش نطردو الطاقه السلبية فبقول معايا إلى آخر الفيديو البخور هما من أسهل طرق وأقدم طرق التبخير وتنظيف المنزل وطرد الطاقة السلبية ولكن قبل من قوموا بالتبخير لازم من أول خطوة وثاني خطوة. أول خطوة هو أن قبل التبخير لازم أن المنزل يكون نضيف التبخير الصحيح هو اللي يكون في مزال نضيف مش في مزل أول خطوة والخطوة الثانية أن النوافذ تكون مفتوحة أثناء القيام بالتبخير وشيء آخر قبل تبخير المنزل يعني الشيء اللي هو مهم هو البخور البخور من الاحسن مثلا حتى ولو كانت عنو ريحه قويه ولكن تكون ريحه جميله في نفس الوقت اما اي بخور فيه رائحه كريهه فمستحيل هذه الرائحه هذه انها تعطي راحه للمكان مستحيل انها تعطي راحه نفسيه اي بخور كيعطي وجع في الراس او ما كيتحملوش جسمنا او ما كيتحملوش حاسه الشم فاكيد هذا بخور غير مغبوب فيه و اصلا غير صالح لتبخر يا الله عشير شيء اخر لما نبخرو فقلت اننا كان بخور يعني بنوافذ مفتوحه هكذا يعني حتى ولو كان البخور عنده رائحه جميله ولكن قويه فتهويه المنزل هي تخفف من رائحه البخور والمنزل يحتفظ برائحه خفيفه ورائحه جميله يعني في نفس الوقت تشعلوا به البخور وتفتحوا فيه النوافذ ومن بعد ناخذ البخور نجولوا بهم جميع الغرف من الصالون للمطبخ لغرف النوم يعني اي مكان حنا اللي عايشين فيه الا وكندخرو به كامل لما كندخرو به كل المنزل تفوح مباشره وما عليه مشعول لمده طويله حتى يبقى محافظ على النفس الخفيف والرائحه الجيده وهذا هو نوع من البخور اللي او طريقة التبخير اللي كتعطينا طاقة ايجابية وكتعطينا استرخاء وكتخفيف من الكآبة فشي عادي اذا شفنا شيء جميل هذا شيء مريح لنا وايضا حتى اذا شمينا شيء جميل ايضا هذا مريح لنا أكثر بالنسبة لأحسن بخور اللي ممكن غادي نستعمله مثلا رقم واحد ذكر اللبن أو العنبر إذا كان متوفر إذا ما متوفرينش فتستعملوا الجاوي وكنستعملوا أيضا الميستيكا أو المسكه الحرة القليل منهم أيضا مع نوافذ مفتوحة ومع منزل البيت اما اذا كان العنبر او ذكر او الجوي غير متوفرين فنستعملهم كمية قليلة. الا ما كانوش متوفرين فممكن اننا نعودهم بالاعشاب او بالنباتات او بالخشب مثلا صندل الخشب او اوراق او المريمية او باعواد القرفة ممكن نشعلهم شوية ايضا مع فتح النوافذ مع منزل نظيف ونجول بهم في كل انحاء المنزل مع نوافذ مفتوحه ونطفوهم مباشره حيت عندهم رائحه قويه والهدف يعني من اوراق الغار القرفة مش رائحه جميله ولكن لتطهير الجو فقط وكنطفوهم مباشره من بعد الاستعمال وكنحافظوا على النوافذ مفتوحة لبعض الوقت قبل ما كان نسدهم كتكون عندنا طاقة إيجابية جميلة في المنزل ولحبنا أنه تكون عندنا طاقة إيجابية أكتر مع منزل النظيف ونوافذ مفتوحة ورائحة فكتشعلوا صورة البقرة فأكيد أكيد هذه الخطوات كي يترضوا طاقة سلبية وكي استرخاء أكتر ونفسي أكتر قبول على الحياة لو عندكم أي طريقة أخرى لتبخير المنزل فعالة ورائحة خفيفة وجملة فأرجوك يتبثب تعليق أسفل الفيديو إذا عجبكم فاتنسى وضعوا على لايك اشتركوا في القناة ومشاركة الفيديو Il y avait ça avec lui, il y la Oups. Non, il y a là. Ouf, la mousse. Ma tête, je Et Et fais attention, parce que ん?